السلام عليكم جميعا جدا جدا مضحكة جدا الجزء الثاني الجزء الثاني جدا جدا جدا أنا جدا أنا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا المقطع تدخل قناع وشوفون ماشون. يسكرونك. ترايحك ترافق ترى. وتعديك بالشروط يعني زي. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة. شهادة.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 لا شكرا ركز معي. فكان ما صار شيء، لا والله يا يا يخسر الحزن ما حد يقدر في شو يعني؟ لا حد اصلا ما تحدي ما كلام خلاص شو الله ما شاء الله خلاص أه خلاص مالا إيش عشان اشي انك تمطر والعصير انت من فوق My other doesn't my skin. R yeah. находry yeah. uh -huh. اه يا رب الطاوله آه. آه. حتى انت اذا عصبت صار تشير ما تساعدتها صرت عشان يتكسر لكن. شوف هاي راح في دموجك، صدقيني، بس بعرف إيش بيسوون الناس، بس. شيء شئنا كان، شيء شئنا، هذا المدرج سووه الله ما يعني أدر، ينادوا تبنون ذحين هذا الوقت يعني، طال هذا الوقت يعني ولا إيش؟ لا هذا الوقت ما طال. شفت الطقس كان بيسوي هذا الشيء إلا إذا بيشيلوني إذا لازم يشوفون لا الله أكبر لا لا فقط قطب أنت ولا ايش؟ أنت في لا بس من دربك كل سيارة أنتبه البيض ابن الحلال بس ما تشوف سكرتيري يشوف سحب المحل يضحك لي الدوركاسيو استنى لا ترجع خلاص ما يترجع انا ما صرتجع اخي تمام انا هذا والله هذا ورشته ترى ما والله ما يضحك طال عمرك ينقط شفت الحيوان هذا ليش تفت فيها ابن الحلال ليش عليها انت اه اه السيارة بطاجت بطاجت وكأنها كرتون الدعج. الله يعين صاحب السيارة شوف كيف هذا، أوه ماي جاد، كيف هذا؟ يا زين هذا ليش؟ شوف شوف هذا، ليش تحركت؟ يا حيوان مريض والله مريض قال <مشكتغلق> نحن بل إلينا ماذا كان يقول يا ربي <مشكتغلق> و أنا لزميلة بكتر أتاجه بل ربلايك بثلث الآن إن شاء الله راح أتفعل بدي بالديسكورد راح أتفعل إن شاء الله قريب وأنا صارت ترجمة بكتابة يعني الآن لأنني لدي مكتابة بترجمة اللي أموني في آخر مكتب سبيتر وان مكتب بلدوس فترجمة بالإنجليزي. ولكن نترجم انهم إذا انهم يقولون زي يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ولكن يجب ان يكون هذا المكان ان يكون هذا بس يعني ان لكم في ترجمة ما بس, بس شكرة